És la dona que sóc, quan sóc amb tu, el que de tu m'atrau. Ni la teva mirada, brasa i roca, ni l'enginy amb què abribes cada mot, ni la ferma proposta dels teus dits abasten la mesura de tants somnis com marrenques de llavis, mans i ulls. T'estimo pel que sóc quan ets en mi.